את המסיכה הכי מוזרה בעולם שאתם בטוח כבר ראיתם, שמעתם, מיששתם לא ידעת מה אז עיר עצן שלחלי אישר מיפן את המסיכת פנים הזותי זות דמות יפנית אה, שקוראים לה מי מלודי ויש פה את דגל ספרד כי, כי אילו דמות ספרדיה כמו שאתם רואים כזה לבושה בצורה מאוד ספרדית ויש לנו פה שמן זית ספרדי mm. למזלי יש לי פה הוראות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 אם אני ערס כל הסרטון על יש לזה מamas פנימ? oh my god זה מוזר זה פשוט פנימ של בן אדם. oh ay oh, זה קר יום זה נאימ זה ימה לא? oh my god אני מרקש כלום אני אסתי פול פנימ? ay זה ממהם oh my god כמה oh my god תשמור בסרטון הזה זה מamas כזה זה קרם זה סבון ידידם אני נרדת כמו צומבי איך זה מגעל. אך, נחפץ לי לפה. אז זה חמות. זה הדבר הכי נוצלי באולם. واו. זה קזז נאימ. אז איפה אני ככה? אולי אני צריכה להרחב? כמה זמן אני צריכה ליהות ים זה? צריך ליהות ים זה, משהו כמו 12 עד 15 דקות. אני מחכה. נגמר הזמן. זה זה קפ. מי תדע נוטית נתק? אני אראה לך מה答辩י מה מידיות שלי. איזה תחושה הברירית <laughs> להתראות לך מזקי שלי <laughs> הפנים שלי כל כך שומניות, אני צריכה לשטוף אותם אז בואו נעשה קצת מוזז תראו איזה גלווי אני ממש יש לי הילאיט, הפנים שלי רטובות אוקיי, okay, חזרתי, הפנים שלי רעננות וסופר נקיות <laughs> אני מקווה